Migrazioak, kultura aniztasuna eta bizikideza ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak migrazio dinamikek nola funtzionatzen duten ulertezazun, eta zer nola kondorioak dituzten bazterketa eta diskriminazio prozesuek, asko zailtzen baitie eta migratzaileei beren eskubideez baliatzea. Jakinen duzu zero inarri sozial behar diren kultura bateko eta besteko jendea elkarrekin bizi gaitezen eta dibertsitateak kudeatzeko zein eredu dauden ikusiko duzu. Azken batean, kultura ikuspegiarekin begiratuko zu zure arlo profesionalari eta ikusiko duzu zenbateko eragina duen bizikitetzen, Informa zaite Zunabarre webgunean.